Вони загинув? Ні. Поранені. Тут ні. Там нема. Вони обстрілюють інфраструктуру саме Оріхова. Деякі з них живуть, тому що їх інші дали їм приют. Але знову ж таки це велике горе. Обстріли йдуть окраїне. Кожен день. Вчора днем гатили так, що я живу там. Чуємо постійно, і утром, і в обід, і ввечері, і вночі. Ось воно, знаходиться, мені кажуть, запах. Так, господарство поубивало осколками. У людей, у сусідів, у моєї бабушки вікна повилітали, зривалися, ракети летіли на городи. А це слід, що біля дороги залишив ворожий снаряд. Місцеві кажуть, у місті таких десятки. В центрі такого світ буває, кілька днів буває, а потім два. Ну, а по крайньому взагалі нету світу, ні світа, нічого нету. Скоро 10 днів хліба не буде. Він 4 бурки взяв. Слава Богу, Запорожжя тому що у нас сьогодні була благодійна та приїхала гуманітарка. Так, гуманітарка приїхала і, і нам сьогодні дозволили отримати на кожну сім'ю по пару пакетів. Вчора ворожі снаряди влучили у багатоповерхівки внаслідок обстрілів. У чотирьох поранених людей. Ще двоє загинули від осколкових поранень. Нам, по крайній мірі, їхати нікуди. Ну вже сюди пустили, ну і все так, що друзі пустили сюди пожити ну, далі в Запорожя, ну без денег самі знаєте, далеко не заїдеш. Половину виїхала, а 50% виїхала уже з Арехова, це 100% остались в основному старики. За словами Івана Арієєва, така ж ситуація у Гуляйполі і в населених пунктах, що розташовані поруч. Вони перебувають під постійними обстрілами російських окупантів. Новини на суспільному Запоріжжя.